Lovitur pentru pensionari îmi se mâna mare. Ce a anuncat Viorica Dencil video? Lovitur dur pentru pensionari îmi se petă mare. Anuncul premierului Viorica Dencil îi vizează pe toți. Ace subliniere: TIA nu vor primi pensiile decât după serăbeturile Pascale. Dencil a explicat sublinierei motivele acestei hotărâri. Salariile vor intra pe aceasta, înainte de pas te, pensiile nu sublinierei am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 subliniere i27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecut sub Este foarte greu să ti prim flutura sublinierei de pensie, a anuncat premierul Viorica Dencil. Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi peletite mai devreme. Înaintea vacanței de pas-subliniere T, această măsură fiind analizată în cadrul cabinetului Dencil, a declarat se săptămâna trecut ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ce, dacă va fi luat, măsura va fi anunțată în cadrul subliniere din cei de guvern de joi nu analizăm această propunere la nivelul guvernului. Dacă va fi cazul să fie luat o astfel de decizie, se va anunca în însupliviere din care guvern de joi, a declarat Teodorovici la Antena 3.